Чотири детальки, ти різеш залишки які того стоять, зрозумів? Серега, дай мені куську з шурупів, будь ласка. Так. Да. Алло, доброго дня. Доброго. Це пані Надія? Да. Телефоную до вас, бо побачив по телебаченню сюжет. Я сподіваюся, що після перемоги ми матимемо можливість зробити вам кухню цю безкоштовно. Ще немає квартири, ще немає нічого. Я живу зараз у брата, я дуже буду І Для мене стало дуже символічно тим, що, попри те, що будинок повністю практично був знищений, а шафа залишилася висіти. Я зрозумів, що людина втратила абсолютно все. Це буде витяжка? Витяжка закрита, і я тут поставила до будинку. Ця квартира може бути там абсолютно різного планування, по, по бажанню замовника, якби в неї була Ось така гарна от, велика кухня-студія, то ми б її 100% зробили з Острівцем, тому що за ним дуже зручно працювати. Ось приблизно такого характеру кухню хоче пані Надія, вона сказала, що вона хоче сучасну кухню. Це досить прості, лаконічні, плоскі скажімо так, фасади з стільницею і гашпіаль пластику. Відповідно, зручні шухляди будуть на цій кухні. Воювати, мабуть, що не кожен може, тримаючи автомат в руках, а разом ми можемо прийти до перемоги великими швидкими кроками з найменшими втратами для України.